F-ul Antimafia încasează ocul serii, Elia Covezii cu fulgi cu tot. Rezboiul din justicie e din ce în ce mai dur. F-ul Antimafia, Daniel Horotnicanu, încasează sublumiere ocul serii. Acesta a primit un avertisment incredibil din partea fostului deputat fugar, Sebastian Duc. Ghic i-a transmis lui Horodnician să fie foarte atent, Laura Codruca Covesi ar putea face un dosar la DNA. Dacă face vreun dosar ca lumea, Horodnician o să se trezească cel Kovesi cu fulgii cu tot ca un strica altora. Maior, sub sublinierea lui Dâncu, ni s-a perut tuturor ce s-a schimbat, a dezvluit Ghic într-un nou episod al interviului acordat lui Ion Cristoiu.